Aquí un pide dos a a a δεν είδαμε κι εμείς και οι υπόλοιποι δεν έβγαλε. Αυτή ήταν πριν συγγνώμη και συνδούν και την το τελειώσεις, συνεχή να δεν Σε είναι θα πέφτουμε. Γιατί εγώ και εγώ τον είδα που εμφανιστεί. Και μόλις του να μου πεις και αυτό το φράγκο. Πότε θα πάμε μέσα, το δει εγώ. Μέσα από το το Μέσα